طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية اليوم سنكون مع قصة تنفطر لها القلوب وتبكي لها العيون واهتز لها الكون فهي قصة لنبي قتل من أجل امرأة فاجرة فسلّط الله عليهم ملكا من الجبابرة فقتل منهم سبعين ألف رجل فانشقت الأرض من تحتهم حتى قطعت أبدانهم قال الله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقاتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فكان نبي الله يحيى عليه السلام كثير العبادة والتضرع والبكاء من خشية الله تعالى فكان متواضعا تقيا ولم يكن جبارا عصيا فكان يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد فقعد مشرفا عليهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني وأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة وآمركم بالصدقة وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله فكان هناك ملك ظالم طاغ، يريد أن يتزوج ببعض محارمه، ممن لا يحل له تزوجها، فكان يريد ابنة أخيه، فنهاه نبي الله يحيى عليه السلام عن ذلك، وقال له هي لا تحل لك، فغضبت المرأة غضبا شديدا، واشتعل قلبها حقدا وغلا، وكان بينها وبين الملك ما يحب منها، فذهبت إلى الملك، وقالت له: ماذا نفعل بيحيى بعد أن رفض زواجنا؟ قال لها الملك: تمني علي ما تريدي. قالت: أريد رأس يحيى على طبق. فقال لها: ويحك سليني غير هذا الطلب. قالت: لا أريد غير هذا، ولن أنصاع إلى فتواه وهذا مهري. فلما أبت عليه زين له الشيطان سوء عملها وطلبها، فأمر الملك الطاغية بقتل يحيى عليه السلام. فقتل يحيى عليه السلام وهو يصلي بجوار أبيه زكريا فذبح ذبحا وجاءوا إلى الملك برأسه في طبق والدم ينزف منها فقدمها إلى المرأة اللعينة فلما رأت رأس نبي الله عليه السلام قالت اليوم قرت عيني فأنطق الله رأس النبي الذبيح لتقول لا تحل لا تحل فأخذت الطبق وبه الرأس وذهبت إلى أمها فخسف الله بها الأرض وابتلعتها فجعلت أمها تولول والجوار يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها إلى منكبيها فأدركت أمها أن ابنتها ميتة لا محالة فأمرت السياف أن يقطع رأسها لتتسلى بها ولا تغيب عنها فضربها وعند ذلك لفظتها الأرض خارجها وقيل إن الأرض خسفت بكل أهل تلك المرأة وملكها ولم يزل دم نبي الله يحيى عليه السلام يغلي ويفور حتى سلت الله عليهم بخت نصر وهو أحد ملوك بابل فجاءتهم رأة فدلته إلى دم يحيى عليه السلام وهو يغلي فسأل عنه فأخبره بقصته فألقى الله تعالى في قلبه أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكن فقتل منهم سبعين ألفا حتى سكن دم يحيى عليه السلام والله عزيز ذو انتقام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان ولما قتلك بنو إسرائيل قال يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه وكان اجملهم واصبحهم وجها وكان كما قال الله تعالى وسيدا وحصورا وكان لا يحتاج الى النساء فهوتهم رأت ملك بني اسرائيل وكانت بغيه فارسلت اليه وعصمه الله وامتنع يحيى وابى عليها فاجمعت على قتل يحيى ولهم عيد يجتمعون في كل عام وكانت سنه الملك ان يوعد ولا يخلف ولا يكذب فخرج الملك الى العيد فقامت امراته فشيعته وكان بها معجبا ولم تكن تفعله فيما مضى فلما ان شيعته قال الملك سليني فما سالتيني شيئا الا اعطيتك قالت اريد دم يحيى بن زكريا قال لها سليني غيره قالت هو ذاك قال هو لك فبعثت جلاوزتها الى يحيى وهو في محرابه يصلي وانا الى جانبه اصلي فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغ من صبرك قال من فتلت من صلاتي فلما حمل رأسه إليها فأوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدلهم علي فلما تخوفت ألا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت إلي إلي وانصدعت لي ودخلت فيها وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس أما رايتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا نحرق هذه الشجرة فقال إبليس شقوه بالمنشار شقا فشققت مع الشجرة بالمنشار قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدت له مسا أو وجعا؟ قال لا إنما وجدت ذلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها قال الله تعالى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 وعمل اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى